כעת נבין יותר מהי בכלל משוואה דיפרנציאלית אז יש לנו כאן משוואה דיפרנציאלית אבל עדיין לא התחלנו לחקור איך למצוא את הפתרון למשוואה דיפרנציאלית אבל בואו נאמר שראינו את זה ומישהו צעק לקחתכם ברחוב ואמר היי אני אתן לכם רמז, יש פתרון למשוואה דיפרנציאלית הזו שהיא למעשה פונקציה לינארית כאשר y שווה ל-mx plus b ואתה רק צריך את m ואת b באופן שהמשוואה הלינארית תקיים את המשוואה הדיפרנציאלית. כרגע מומלץ לעצור את הווידאו ולנסות לעשות זאת. בהנחה שסיימתם לבצע התרגיל, נעבור על זה יחד. אם אנחנו יודעים שפתרון מהסוג הזה ניתן לטיעו באופן הבא. אנחנו צריכים למצוא כמה m וכמה b, זה אומר לנו שאם ניקח את הנגזרת של זה ביחס ל-x, אם ניקח את הנגזרת של mx ועוד b, שווה. זה אמור להיות שווה ל-2x plus 3y, אנחנו יודעים שה-y זה הדבר הזה, מינוס 5, וזה אמור להיות נכון עבור כל x, כדי שזה יהיה פתרון למשווה הדיפרנציאלית הזו. זכרו, הפתרון למשווה הדיפרנציאלית אינו ערך או קבוצת ערכים, אלא פונקציה או קבוצה של פונקציות. לכן כדי שזה יתקי... יקיימת, המשווה הדיפרנציאלית הזו, זה צריך להיות נכון עבור כל ה-x'ים פה. Eh... כתב, לעבור הזה ראשית נברר מהם מה dy, dy, dx, אז במשתני uh, קחתי דוגמא נגזרת קנה באחד ל- x די וואל ד- זה מנגזרת של mx x ל- x. וזה יהיה m כמובן נגזרת של b באחד ל- x רכה בואו. לכן היא f s. אז די וואל ד- x m. אז ניתן לכתוב m שווה ל- 2 שתי x. וזה שווה ל- מינוס x. פלוס שלוש פרמים. ובמקום לשים y קנה, נרשום m x b. נזכור ש- y שווה ל- m x b. בוא נזכיר זה, נזכיר שום, שזה קיים לות, נחון לכול x, m x בוס b, וáz יש לנו מינוס חמיש. אז אם לא היתה מוחה נפתחו זה בפעם הראשונה, אני מודע לדכם, נתחיל למסוג מימ m ו b, למשבר פה מימין, כדי שזה יהיה נחון לכול x. אז נניח ועברתם על זה, נמשיך, נפתור בצורה אלגברית, נשנה פה צבע, אז יש לנו M, M שווה ל-2X ועוד, אם נפשט 3, בואו נקבל 3MX plus 3B, ואז 5, אז ניקח שניים, אולי נשים ביחד, זה יהיה מינוס 2 פלוס m, 3m, מינוס 2. ניתן לכתוב 3m מינוס 2, וזה כפול x, ואז יש לנו את זה, 3b מינוס 5. כמובן כל זה שווה ל-m. כל זה שווה ל-m. כאן צריך, זכרו, זה חיים להיות נכון, נכון לכול x. מסימולם יש יש אנחנו מיצד ימין קור מתקדמים ל- x מיצד ימין אבל מיצד שמול אין מתקדמים ל- x אז איך שזו החייב ל- m זה כבויו והלאה זה, זה גיווני אז זה לא גם הגיווני שהכבויו הזה ייחול להיות שווה ל- m אבל הדרך האחדה לגרום ל- x ל- m כACH היחיד שנותר לו m זה אם הדבר הזה שווה ל- fAS לג'תיר צופ כיוון שזה הולך להיות לא אינטויוטי במה שאני הולך לעשות, אנחנו אומרים ש כמה ערכים גבוהים שווה לכמה מקדמים של x, ועוד כמה ערכים גבוהים. כדי שערך קבוע יהיה שווה למקדם של x, ועוד כמה ערכים גבוהים, המקדם על x חייב להיות 0. דרך אחרת לחשוב על זה, אפשר לחשוב, לכתוב זה מחדש פה, כ-0x plus m, אז אתה סוג של יוצר תאום בין המקדמים, אז 0 חייב להיות שווה ל-3-2, ו-m שווה ל-3b-5. m שווה ל-3b-5, אז נשתמש במידע הזה, לפתרון של m ו-b. אז נשתמש קודם בזה, אז 3-2 חייב להיות שווה ל-0, נכתוב את 3m-2 שווה ל-0, או 3m... שווה ל-2, או m שווה לשני שליש. אז מצאנו מהו m, אז נשתמש במידע הזה, אנו יודעים ש-m שווה ל-3b-5, m שווה לשני שליש, אז יש לנו 3b-5 שווה לשני שליש. ניתן להוסיף 5 לשני הצדדים, שזה כמו להוסיף 5 חקי שלוש לכל צד, האם עשיתי זאת נכון? כך, כן. בואו נוסיף 15-3, נעשה זאת. 15-3 ועוד 15-3, זה מתבטל בכל צד. זה רק 5 בצד הזה. בצד שמאל יש לנו 17-3, זה שווה ל-3, אז מחלקים את שני הצדדים 3 נקבל בי שווה שתי... 17. בי שווה 17 בישו שלח, ל that? Tasha שליחה, and what's he doing? Okay, we're doing a quadratic equation. The equation is y x plus twelve. Quadratic tasha. We're going to do a video to prove that this x. לכל x מקיימת את בדורון לכל x